Se de debarcarea Vioriciei Dencil, anunțul radical, făcut de Traian Besescu despre marioneta lui Liviu Dragnea. Traian Besescu a anunțat, luni seara, la România TV, ce partidul său, PMP, va vota o moiune de cenzură împotriva premierului Viorica Dencil. Anunțul lui Băsescu vine după ce Victor Ponta a fost primul care a spus că eli colegii săi din pro-românia vor vota o moiune de cenzură. <much> Ulterior, PNL-e au precizat ce vor de lui Dencil, iar liberalii pregătesc o moiune de cenzură pe care o vor introduce în iunie. <much> PMP merge pe orice moiune. Din o marionetă în spatele ceruia se aflui Viviu Dragnea. Ea nu este premier, e o marionetă. Oricine depune o moiune are sprijinul nostru. Eu am spus de atunci ce pregintele Iohannis s-a pus singur într-un non-combat sau nu tie în ce s-a begat. Liberalii au țărit canite caraghoi, ei trebuiau să se asigure ce au voturi. Noi vom vota, dar ei au voturi sau vor avea un Eu anticipez un ce există o discuie între Ponta liberali el are opt parlamentar, dar nu e suficient. Constituția zice că președintele poate lua parte la sedinte guvernului în care se dezbat probleme de interes național, politica externă. Președintele a fost informat ca se discuta problema mutării ambasadei ca să fie prezent la discuțiile din guvern. Răspunsul e nu. E o încalcare atributiilor președintelui de guvern, neinformarea ca a discuta probleme de politică externă nu facem politica externă pentru Israel. Politica externă se face în favoarea României. Noi am avut în Orientul Mijlociu statut de broker de pace, nu de neutralitate. N-am fost niciodată neutri. Am avut reputația unui broker onest. Fiind tot timpul țară apropiată de Israel, dar cenzura în sentimentele pentru principii, si am reușit să fim respectati de ambele partii. Si de Arabi, si de Israel. Acum am optat alături de Guatemala. Scoate-te, Sua! Eu compar cine suntem noi. Sua Rusia au încalcat rezoluția ale Consiliului de Securitate. Pentru a face același lucru România trebuie sa aibă tot atatea portavioane. Esenta apararii noastre pe plan internațional a fost respectarea rezolutiilor ONU. E unul din firele cale auzitoare ale politicii externe romane sticat. Eu am inteles ca si ministru. Ne distrugem una din pavezele importante. România are relații bune cu 4 din 5 membri ai Consiliului de Securitate, si bune cu al cincilea. Avem relații bune cu Sua, Marea Britanie, Franța, China și si o relatie neutra cu Rusia. Viorica Dencil a executat dispozitiile lui Dragnea, care crede ca a sa isi construieste relatie cu soa. Cea mai mare scarbă a politicienilor americani e de cei care van din interesele tari ca sa faca bine. Nu i respecta. Am văzut politicieni în situația asta în relația cu S.O.A. Iohannis Pele Tete Preul non-combatului de la numirea lui Dencil. Trebuia să condioneze numirea ei de punerea unui director la SIE.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 De aceea solicit public demisia doamnei Dencil din funcția de prim-ministru al României, a spus Iohannis.